חצית מהגברים מעל גיל 50 ישנה הגדלה שפירה של ההרמונית, והשכיחות עולה עם הגיל. על טיפול צינטורי בבעיה נדבר עם דוקטור זלמן יצחקוב, שהוא מומחה ברדיולוגיה פולשנית. שלום דוקטור יצחקוב. שלום רכי. מהי הגדלה שפירה של ההרמונית? הגדלה שפירה של ההרמונית בעצם זהו מצב טבעי שגברים עלולים לסבול ממנו אם עלייה בגיל. השכיחות עולה ככל שעולים בגיל. אם אנחנו מדברים על גילי ה-50, 50 אחוז מהגברים יסבלו מהתופעה הזאת. כשעולים מגיל ומגיעים לגיל 80 ו-90, כמעט 100 אחוז מהגברים יסבלו מהתופעה. מה עם התסמינים של הגדלה שפירה של ההרמונית? הגברים התחילו להתלונן על תחיפות ותחיפות במתן שתן. כלומר, צריכים להגיע יותר לשירותים. המנות שנותנים השתן הוא בכמות קטנה יותר. מרגישים שהם לא התרוקנו ממש. יש צורך במעמס ניקار על מנת להתחיל את השתן. מה אפשר רואת את היפולי? הטיפול? אה אפשר רואת את הם... נחלקים למספר שלבים. אפשר להתחיל עם טיפול תרופתי קו ראשון בתרופה אחת, לפעמים משלבים שתי תרופות שהמטרה היא להקטין את גודל ההרמונית ולפתוח את הפתח לפתח גדול יותר. Mm -hmm. במידה והטיפולים הללו לא מסיים ולא עוזרים למטופן, ניתן לעבור לטיפולים שהם אנדוסקופיים, כלומר נכנסים דרך השופכה דרך הפים, ומטפלים בבעיה באמצעות טכניקות חירורגיות. כשההרמונית די גדולה, ולא ניתן לבצע את הפעולות האלה בצורה שכזאת, אז יש צור של ההרמונית בצורה חלקית או מלאה, בצורה חירוגית. עכשיו, מהו הטיפול הצינטורי? בפעולה הזאתי אנחנו בעצם מנתקים את הדם מההרמונית. כשמנתקים הספקת דם מאיבר מסוים, האיבר מתנוון וקטן. בעצם אנחנו מדברים פה על פעולה שהחלו אותה עוד בשנות ה-70. היא הפכה להיות היום יותר פופולרית, מהסיבה שבעבר, כשביצעו אותה, אותה, במטרה לעצור דימומים שהיו בכיסא שתן, בארמונית ובעברים סמוכים. ולאט לאט ראו שהמטופלים השתפרו להם התסמינים שדנו אליהם קודם <אח> לכן. ובשנת 2000 החלו לבצע יותר ויותר פעולות כאשר, הספרות התחילה באמת לקרוא מור וגידים בשנת 2010, שיכרו לפרסם שהשיטה הופכת להיות יותר פופולרית בבני אדם, לטיפול בתסמינים של דרכי השתן התחתונות. עכשיו, הטיפול הזה כואב? הטיפול הזה איך הוא נעשה? בתשטוש? בהירנות? בעצם הטיפול הוא טיפול מקביל לצנטור לב. נכנסים לחדר הצינטורים, אני מאפשר למטופלים לבחור אם הם רוצים לעשות את זה בהרדמה המקומית, או בהרדמה המקומית ותשטוש כדי ללכת לישון ולא לראות מה קורה מסביב. אחרי שמזריקים את ההרדמה המקומית, אנחנו נכנסים עם צנטר פנימה, החתך הוא חתך של 2 מילימטר באור, ואנחנו מטיילים דרך האורקים ומגיעים לאגן. כשמגיעים לאגן, אנחנו מבצעים פעולה שקוראים לה הזרקת חומר ניגוד אנגיאוגרפיה, משולבת בהדמיית תלת מימדית, ואנחנו יכולים בצורה כזאת למפות את כלי הדם להרמונית, לזהות אותם באופן ודאי, לפני שאנחנו חוסמים אותם. בצורה כזאת אנחנו מזהים בוודאות מיהו האורך שמזין את ההרמונית, ואנחנו חוסמים אותו, מבלי לסכן איברים אחרים סמוכים. איזו התקדמות חלה בטיפול הזה? ההתקדמות שחלה בטיפול במהלך השנים, אם היינו מבצעים את הפעולה עד לא מזמן, דרך אורך המפסעה, מה את המטופל להיות מאושפז, לפחות למשך 24 שעות ולא להתנייד אלא להישאר בשקיבה למשך איממה. היום אני מבצע את הפעולה דרך אורק הזרוע או דרך אורק בעמה, מה שמאפשר חצי שעה אחרי הצינטור לקום, ללכת, לאכול, לשתות. חמש שעות לאחר ההשגחה מששעת הצינטור הולכים הביתה. יש לזה תופעות לוואי או האם חלק מהפעילות של הפרוסטטה נפגע? אה, תופעות לוואי, לא הייתי אומר שיש, יש לאחר הפעולה אי נוחות מסוימת, הרגשה של קצת חום, צריבה, דברים שחולפים יום יומיים, שלושה אחרי הפעולה, אנחנו נותנים גם נוגדי כאב, ככה שהפעולה חולפת ללא קושי. הפעולה הזאת לא מפריעה לתפקוד המיני בשום צורה, לא מדובר בפעולה חירורגית. זה מתאים לכל אחד או יש אנשים שזה לא מתאים להם? אפשר לומר שהפעולה כמעט מתאימה לכולם, היתרון שלנו, שאנחנו יכולים לצנטר אפילו, כאשר נוטלים מדלי דם שלא ניתן להפסיק אותם עבור פעולות חירורגיות. תוך כמה זמן הטיפול מתחיל לפעול? תוך כמה זמן יש שיפור בתסמינים הפרוסטטיים? ישנם מטופלים שמציינים שיפור כבר לאחר מספר ימים, אנחנו בספרות יודעים ששינוי מתחיל בשבוע השני ואילך עד השבוע השמיני.